سلام ہو شب شہِ خدا کو ہمارا سلام ہو تن ویش مل دا ہمارا سلام ہوں شو تیس ہے با سلام ہو تن مر تدا تو ہمارا سلام ہو دے دیا مگر دلا کو ہمارا سلام ہو دے خدا کو ہمارا سلام ہو کی راہ ہمیں سب کچھ لٹا دیا خدا ہمیں سب کچھ لات جی نئے کہ ہمارا سلام ہو تنویر مل کو ہمار پان دیا تسویر ابتلا کو ہمارا سلام ہو تنویر ملدا کو ہمارا جا, جا کے ہو گیا دلم تم کندیر پھل پو میں با سفا کو, کو ہمارا سلام ہو تنری ری مل کو ہمارا سلام ہو ہے پھر بھی علم کو اٹھائے ہیں بار بار کتے ہیں پھر بھی علم کو چائے ہے ابا دیر کو ہمارا سلا مردا کو ہمارا سلام ہوا کیلاش دی سلام ہمارا سلام ہو تن مل گا ہمارا سلام ہو آؤ پہ دنوت بہتر کر بلا کو ہمارا سلام ہوں تنوی رے مر کو ہمارا سلام ہوں ہو دیکر لو بچا نانو سے مستپ دیکر لو بچا ہمارا سلام ہو بولی نہائے رے بابا کہاں بولی سک نہائے بابا کہاں ماتو تنتی ادا کو ہمارا ہمارا سلام ہو جی دھمک سے آج بھی لرزا ہے لرزہ پسند جس کی دھمک سے آج بھی لرزا ہے پسند نب نب نبی کچھ نواک ہمارا سلام ہو یاد کو ہمارا تلا